Це потяг, який облаштували для перевезення травмованих людей. Він складається з трьох вагонів. Замість дверей тут штори. У кожному купе є тримачі для крапельниць та чохли для медикаментів. Тернопільський художник Олександр Лангер розмальовує вагони з 9-ї години. Це другий вагон, який ми розпочали. Намітили синім контуром зараз частину прапору, який йде всією смугою по, суті, по площині вагону. Це перший варіант, ну, перша частина роботи. Зараз прокриваємо його кольором і так будемо продовжити два рази. Наступний буде жовтий, який також доповнить вже буде повноцінний малюнок. Ескіз малюнку за один день розробив тернопільський дизайнер. Чоловіки планують розмалювати усі три вагони потяга до кінця дня. До роботи долучився також тернопільський фотограф Іван Жукевич. Чоловік каже, для художнього розпису використовують акрилові фарби. На один вагон йде близько чотирьох літрів фарби. «Традиційна колористка українська – синьо-жовтий, візерунки, прапор, пташки. Олександр Лангер професійно малює впродовж п'яти років. Раніше чоловік розмальовував автомобілі та лижі. У вагонах з фарбою художник працює вперше. Людики будуть тут їхати, однозначно знаходяться в неприємному такому емоційному тяжкому стані. Тому малюнки, які ми зараз тут робимо, надіємося, що дадуть їм якусь приємність, хоча б візуально, і буде якось легше перебувати в цьому вагоні на протязі всієї поїздки. Мирослава Західна, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль.